اما هم فيكمنون لدم انفسهم يعني نهايه الاشرار معروفه يكمنون لدم انفسهم يعني في الاول بيبان ان هو بيأذي حد بس هو الحقيقه هو بيأذي ايه بيؤذي نفسه كل من يكره يؤذي نفسه كل من يعادي يعادي نفسه كل من يغضب يجرح نفسه كل من ينتقم ينتقم من نفسه كل من يكمن للشر يكمن للشر من نفسه. هي دي قصه البشريه كلها. لكن الانسان ما بيشوفش كده في الاول. لان في قاعده حطها الكتاب هتفضل ساريه مدى الدهور، ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. الشخص بيفتكر ان الكذبه هتطلعه من مشكله بتلاقيه عملت له مشكله اكبر. وان العداوه معاه فيها حق هو له حق في العداوه دي اكتشف انه هو فقد سلامه وضيع كل حاجه حلوه في حياته وبيقول انا معايا حق خليك معاك حق في السنه اللي خسران يكمنون لدم انفسهم يختفون لانفسهم يعني ده زي اللي بيحفر حفره لنفسه هو مش بيحفرها لواحد تاني وطبعا عارفين المثل البدل دي وده طالع برضو من معاني من الامثال من حفر حفره لاخيه ايه وقع فيه